اطفئوا كل المشاعل حفلنا بالنور حافل يوم فرح بنا لصايل راعي النفس لبيا راعي النفس لبيا على حفلنا بالنور يوم لصايل النفس النبيل كل المشاعل حفلنا بالنور حافل يوم لصايل راعي النفس بس للكرامي بدر في وقت التمامي نادر بنال انامي بالرجوله ما مثينا يا فهد قرانك والسعد نور زمانك عالي قدرك وشانك دايما روحك اصيله <تصفيق> امه ليل بالتهاني باركه عقد القراني جدي تتبع لامكاني مكاني بنت الاجود الاصيله كل <تصفيق> خالاتك لاجلك شاركوا الفرحه بحفله يا فخر ناسك واهلك لك مكاني وانشد اخوالك فرايد فيه من عتم القصايد واجبروا حسب العوايد شاركوا في خير الزينة خير الرجال ومحمد بن الغالي شامخ شموخ الجبالي دايم يشيل فينا وام نبع الحناني ما لها بالطينة كأنها فترة زماني كف وبايعها جميلة، دوم بإخوانك نفاخر، صيتهم في الناس نادر، ذكرهم بالطيب فاخر ما يهابوا المستحيله، في, في أختك في حلاها عالية في مستواها، زايد في نظرها تشفي الروح العليله، واحنا رايق الجمالي زينها مقلب مثالي، صيتها دايم يلالي قدرها ما في بديله، يا نباها مثل نجمه في سماها، الشعر فيها تباها وارسل ابيات جزيله، يومك رجال التهاني يشهد قاصي وداني، اللي لكل هاني البشرى اكرم قبيله، فو كل المشاعل حفلنا بالنور حافل، يوم فرح لصايل لصايي نفس النفس النبيله، فهد نسل الكرامي بدر في يهنا قرانك والسعد نور زمانك، عالي ينقدرك وشانك دايم الروح الاصيله، <تصفيق> امه ليل هاني باركة عز القراني، جدتك تتبع لامكاني بنت الاجوده الاصيله، كل خالاتك لاجلك شاركوا الفرحه بحفله، يا فخر ناسك واهلك لك مكانتك الجليله، وانشد اخوالك فرايد فيك من عف القصايد، ودبروا حسب العوايد شاركوا والدك خير الرجال هو محمد بن غالي شامخ شموخ الجبالي دايم يشيل الثقيله وام فهد نبع الحناني ما لها بالطيب داني كانها بدر الزماني كنت جميله يوم باخوانك نفاخر صيتهم في الناس نادر ذكرهم بالطيب فاخر ما يها المستحيله أي اختك في حلاها عاليه في مستواها فينا غلاها تشفية الروح العليلة رحنا يا جمال زينها مغرب مثالي صيدها دايميلة لقدرها ما في بديلة والعنود حيا نباها مثل نجمة في سماها الشعر فيها تباها ورسل ابيات جزيلة قوم كرجلت تهاني يشهدوك وداني، ليس لك الياني اكرم قبيلة